يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهج من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل. أتيت، أتيت أجر خطايا السنين. أتيت إلى أرحم الراحمين. مشاهدين الكرام، نحن اليوم على موعد مع دعاء جليل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلمه كل محزون وكل مهموم ومغموم. فمن دعا الله عز وجل بهذا الدعاء وهو صادق. يتصور ويتمثل ما يدعو به فإن الله جل وعلا يرفع عن قلبه الهم ويرفع عن قلبه الغم ويجعله أسعد خلق الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرّضت في الدنيا بالمقاريض.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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال صلى الله عليه وسلم بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها فمن دعا بهذا الدعاء كان حقا على الله عز وجل أن يذهب همه ويبدله فرحا فالإنسان فيه يعترف بأنه مخلوق لله تعالى مملوك له وحده لا شريك له فيقول يا ربي لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك عدل في أمرك من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت فإني أتوسل إليك يا ربي بكل اسم من أسمائك الحسنى كما أمرتنا في كتابك الكريم وقلت ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فأي اسم اخترته لنفسك الذي يليق بكمالك وجلالك أو أنزلته في كتبك على رسلك ويتعبد به عبادك أو علمته للأنبياء والملائكة أو خصصت به نفسك في علم الغيب فلم يطلع عليه أحد وأنا عبد مقر بالتذلل والخضوع لك سبحانك وتعاليت أسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وفرح قلبي وسروره وأن تشرق في قلبي بأنوار المعرفة فأميز الحق والباطل وأن تكشف حزني وهمي وغمي وتخبر قلبي حينها يستجيب لك الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى ولعلك يا عبد الله بعد ان رايت عظمه معاني هذا الدعاء المبارك وما تضمن من مقاصد ومعان جليله قد علمت معنى قول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سنعهن ان يتعلمهن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره